اه يا وليدك الله يسخرك الله يسخرك عيدها لك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم جميعا اليوم اول سوق في رمضان اليوم سبعه في رمضان السي يوم سبعه رمضان نقول لكم مشاهدينا الاعزاء الاجواء ديال السوق السوق الناس <تصفيق> رمضان كيكون السوق شكال سبحان الله العظيم دايم قليله الناس سبحان الله العظيم كيكون نتشاركوا معكم الأتمينة المواشي اليوم ان شاء الله مشاهدينا الاعزاء، رمضان مبارك عليكم، عواشر مروكه تحيتي المشاهدين جميعا في قناه ابواب الرحمه، تحيتي لكم جميعا مشاهدينا الاعزاء، ميلود مليحه، كل على الله تسي ميرود، تلينا الجدي هذا ما عطونا والو مازال على الله، بارك الله وهذيك؟ تاية يلاه جيتي السوق الله يستر الله قاعد السرديه وجهها المجيد دلينا الخير السي مجيد. سامعين زينه تبارك الله قاعد مجيد قاعد. كاش شمن اش هذه الله الله يسر لك تلاقى والبيع ديالو مستمجيت حاله 80000 الف ريال الله يسخر لك دات سي حرات هذه حرات على زينك بارك الله امين يا رب العلف العلف. الله يكون في العون صراحة. فين دغلم ليا تبارك الله تبارك الله شحال داير النعاج يا للراس للراس تبارك الله هذه الوالدات عطاونا 30000 هذوك هذه هذه وهذه هذه خروف خروف ريال 15, الوحيدة. 15, الوحيدة. 15 الوحيدة. الله ما بارك يا جيب. الله ودي السوق داير لهم شويه داير السوق داير السوق داير هي طايح طيح طيح شويه الله على وي وي وي وي وي وي وي هذا وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي الله وي وي شويه سوق آه رمضان كيكون شويه سوق شويه مشور السوق او مع الوقت مع الوقت لا لي الله مع الوقت مع الوقت كل شيء زين داك الشيء اللي كاين صافي ا لاد تلينا بخير جمله بارك الله شو والدين هادو ديكوره ولا نتوات عارف نتوات الله يسر ليك ودي بارك الله أنا لا جات زينة شهادة. اه فين هذا؟ هذا عبد الرحيم ما شاري شي ولا؟ <تصفيق> لا ما عمرش صوف يا كضور. الله يسخرها سيدي. اليوم كاع انا ما شفتهاش بهيمة. صورت الحوليات صورتهم وبا صالح صورتهم. زينة تبارك الله هذاك والله إلا زينة شديت عليهم شوية. إوا شرحت ياك سمعت المختار اليوم أنا ما عجبتك بهيمة. لا لا جات زينة تبارك الله. اليوم أوصف مع الوقت. إوا اليوم ما جت لك اليوم ما السوق. اليوم ما السوق. اليوم عندك الله. كيس عليها حيد. لا لا باقي. تبارك الله الله. الله لك. الله يسر لك الله. الله الله ستاشرميه مش كي بيادرس ها 16 ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها سول سول باش ما عمر اربعة 34 بجوج بارك الله هادي متوبة الله يعزير والده صغير بارك الله يخير الله يسخر الله يسخر عمر سولينا الله ولينا هذا ميلود ديالك هاد الخروف هاه ذكر نازل سعود ثالث ثالث 33 المغربها سعود هذا ما قبيناش عايده ناصر هاي لا طالته ما الحوليه جبت دابا الخروف هو ما اصلا باوتو الله انا ما عندي انا ما دابا والله والله الله حيد جوج جوج ثلاثه ثلاثه اربعه لا يسخر أكمله نعم تي وعلى برك الله كاع مرات عمر <تصفيق> <تصفيق> ####ها انت ها انت شمدتيها لا غير_واضح... غادي يعطيك ربعة وعشرين ألف عليك وحيد ربعين ألف راجل سير أبي أنت إنت لا ميلود هذه عليه ثلاثين ثلاثين لا والله <تصفيقر>، لا بغيت هالي أنا والله لا لا 20 و 28 انا جات زينه هادي سير على الحمد لله و 32 الله يسخر اربعه خمسه عشرين و عيدك اهلا و عيدك اهلا و (إي هادو كانو عطاوهم وعشرين ألف ريال سبعة وعشرين أش هادي؟ هادي هادي هادي هادي <سؤال> تحيه المشاهدين الاعزاء مدينه السماره الاقاليم الصحراويه الجنوب شكرا للمتابعه ديالكم شكرا اللي وصل معنا تال هذه اللحظه هناك من هنا كينتهي الفيديو السوق بدا كيخوى مشاهدين الاعزاء ها انتم كما تشاهدون السوق بدا كيخوى الناس بدا كتمشي والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله تحيت لكم جميعا تحيه الأمة الاسلاميه والعرب جميعا السلام عليكم ورحمه الله